Миколаївці та гості міста від імені особового складу 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади хочу привітати вас цим безпечним днем. Ми, військові сучасної армії, пам'ятаємо про подвиги та здобутки наших нащадків, які відновили волю нашого народу, волю нашої держави. Зараз наша бригада виконує бойове завдання на сході країни по Озекиспо, незалежності, територіальної цілісності нашої держави. Наш народ что за нами, височиваю. Ми бачимо, що нам є кого захищати. Ми повинні стояти до кінця. Я дякую вам за це. Відомий мені всіх військових службовців. Дякую за те, що